Se apropie sentina pentru omul doi în stat, Tericianu, în fața judecătorilor Eful senatului, Celim Popescu Tericianu, este ateptat luni la pentru a fi auriat în dosarul în care este acuzat de merturie mincinoasă. La sunt citai omul de afaceri, Remunstruic, dar i primul Paul al României. E posibil ca Instana să stabilească azi ultimul termen. Ion Cristoiu subliniaie care va fi soarta la ora inconducătoare Covesi, ce va face Claus Iohannis. Procesul în care Popescu Popescutericianul este acuzat de merturie mincinoasă a sublinierei favorizarea afectuitorului are început în 14 martie la înalta curte de casacie sublinierei justiție, după ce, pe 10 februarie, instanța a decis ce procesul poate începe pe fond, respingând definitiv cererile ierea excepțiile formulate de președințiere din Senatului. În acest dosar s a audiat Tericianu ca inculpa. În timp ce Erban Michelescu a dat o declarație de martor, în urma cererii procurorii s-au autosesizat pentru mărturie, Minșinul a spus ce acesta i a schimbat de poziție dat în timpul urmăririi penale. Dosarul a fost. Instancei în 6 iulie 2016, de cetră procurorinabra sublinieră OV, care le-a pus pe Celin Popescu Tericeanuce a mincit în declarațiile date ca martor în dosarul retrocedrii unei suprafece din pedurea Snagov a fermei Bneasa, în care sunt judecați prin Culpaul, Remus Tal Silberstein sublinieră Dan Andronic.